عيوني بنتي فرحة زماني أدعي ربني يصونك نسقى بالهنا لونك بالخير والوفاء وعونك قدرك عالي سمان الشاني. جيتي بالهنا جيتي وانت منوره بيتي. جتني قرات عيوني بنتي فرحة زماني. الهنوف يا حلاة اسمك، الهنوف بالعلى نجمك. تحسن في رسمك افرح ساعه الظله شوفك اطوي احزاني بوشتك حل ضمتك في روحي غدا بيتك كبر الكون احبك عيوني بني فرحة زماني، أدعي ربنا يصوني نلقب الهنالوني للخير المفاعوني قدرك علي الشاني من أمك تراحيبه عيسى جمع طيبة ما ينسى مواجيبه على ربع وخلاني أمك أبرار سمسكة فرحانة سمسكة فيك اليوم ضر وشامخ انساسك نبع ذوق احساسك حولي اهلك تعيوني عيوني بنت فرحه جناني ادعي ربي يصونك الهنا لونك للخير والوفا عن قدرك على الشان فرحة يصونك